מה שנעשה בסרטון הזה זה להכיר בעזרת דוגמאות את מערכת הצירים X ו-Y. נתחיל עם נקודות שכבר מסומנות על מערכת הצירים וננסה למצוא את השיעורים שלהן. בהמשך ננסה לסמן על הגרף נקודות ששיעורה נתון. אחר כך נפתרו גם בעיה. אז בואו נמצא מה השיעורים של הנקודות האלה. הנקודה A שכאן, ה-X שלה, אפשר לראות אותו פה, פשוט יורדים למטה זה את ציר ה-X, רואים ש-x שווה 5. אם כן, זו הנקודה 5 פסיק ו-y הוא 6. 5 פסיק 6. ועכשיו בנקודה B, מה הקורדינטה של x? היא נמצאת 5 לכיוון שמאל, 5 שמאל על ציר x זה מינוס 5. כלומר, שיעור x הוא מינוס 5. ה-y, אם פשוט ניקח ישר ימינה, אז נפגוש את ציר ה-y ב-5. y הוא 5, רק החליף צבע, עכשיו, C, אני חושב שהעניין כבר די ברור לכם, בואו נסתכל קודם על הקורדינטה של Y, הקורדינטה של Y היא 3, רואים את זה הוא מינוס 2, מינוס 2. תמיד רושמים את הקורדינטה של X ראשונה, זו פשוט המוסכמה. עכשיו, D, ה-X הוא מינוס 2, רואים את זה כאן, 2 גם. הרשו לי להחליף צבע, ל-E, נתחיל משיעור ה-Y, נמצא קודם אותו, אך... תמיד צריך לכתוב אותו שני, הוא מינוס 4, אפשר לראות זאת כאן את ה-Y, ושל X היא 3, ואחרון חביב F. קורדינטת X היא 2, ו-Y הוא מינוס 6. מקווה שזה נתן מושג טוב איך למצוא שיעורי נקודה במערכת צירים. עכשיו נעשה הפוך, נתחיל בשיעורים ונראה איפה נמצאות הנקודות. הראשון... אסמן אותו בעוד קטנה וסוגריים כדי להבדיל מהעוד הגדולה a. יש לנו 4 פסיק 2. ה-x שווה 4, ה-y שווה ל-2. וזו הנקודה, פה. נמשיך לנקודה הבאה. תנו לי לעשות דוד בצבע שתוכלו לקרוא. עכשיו b. ה-x שווה מינוס 3. ה-y שווה 5.5. עולים כל הדרך עד 5.5. והנה y שווה 5.5, וזאת האות b עם הסוגריים. וc, שהיא 4 ומינוס 4, ה-x הוא 4, ה-y 4. ואחרון, כתום, בד, 2 3. נסמן כאן את d בסוגריים. ויכולתם לעשות הפוך, לומר y שווה מינוס 3, והx שווה מינוס 2, ויכולתם ללכת שמאלה ולמטה, או למטה ושמאלה, מגיעים לאותה נקודה. נקווה שברור עכשיו איך לקרוא קורדינטות, או שבמקרה שניתנות לכם קורדינטות, איך לסמן את הנקודה על ציר המספרים. בואו נעבור לבעיה יותר משמעותית. שלוש הנקודות הן שלושה קוד קודים של מרובה, A, B, C, D. סרטטו אותם על הגרף וקיבו מהם הקורדינטות של הקודקוד הרביעי E, D. נתחיל. נסרטט גרף כמו שאמרו לנו לעשות. בסדר, זה יציר ה-Y. הציר האנכי. וזה יציר x ותנו לי לשים קצת, אותו, זה 1, 2, 3, 4... זה x-1, מינוס 2, מינוס 3, מינוס 4. זה y שווה ל-1, 2, 3, 4. וזה y שווה ל-1, מינוס 2, מינוס 3, ומינוס 4. איך טוב זאת כאן, וy שווה ל-4, כאן y שווה מינוס 4, x שווה ל-4, וכאן x שווה ל-4. בואו נראה. נסמן את הנקודות. ראשית, הנקודה a-4, מינוס 4. נלך ל-x-4. ועכשיו y מינוס 4, מפה למטה מפה, וזאת נקודה a שלנו. מינוס 4 מינוס 4. בהזדמנות זו אני רוצה להציג סימון שאולי אתם כבר מכירים, שמחלקת מערכת עצירים. זה נקרא הרביעי הראשון, זה נקרא השני, זה השלישי, הרביעי השני, אלו הן הספרות ספרות רומיות ל-1, 2, 3. אז הנקודה שלנו היא ברבייה השלישי. כשבדקנו כאן למעלה, הנקודות האלה נמצאות ברבייה הרביעי, אלה ברבייה השלישי, השני, הראשון. פשוט דבר מעניין לדעת. אפשר שישאלו אתכם באיזה רבייה נקודה נמצאת ותענו, אם שניהם שליליים הם יהיו ברבייה השלישי, אם רק y שלילייך x חיובי זה הרבייה הרביעי, אם שניהם חיוביים אתם בראשון, ואם Y חיובי החייקס שלילי, אתם ברביעי השני. ונדבר על זה קצת כשנסמן את הנקודות האלה. ובכן, נקודה B, ה-X חיובי, הוא 1, 2, 3, ו-Y הוא מינוס 4. ואנחנו יורדים ישר למטה לרביעי הרביעי. זאת נקודה B. هي 3 פסיק מינוס 4. כבר יכולים לראות את התחתית של הריבוע, שעליו מדברים. ושימו לב שלשני אלה יש Y רמה מתחת לציר ה-X. ומה יהיה נקודה הבאה? הנקודה היא C, 3 פסיק 3, 3 פסיק 3, זה נמצא ברבי הראשון, שתי הקורדינטות חיוביות, 3 פסיק 3, גם X וגם Y חיוביים, ושימו לב זה נמצא על הקטע, על הענך של נקודה B, יש לזה אותו ערך של X, אצל שניהם X הוא 3, אז זה ממש מעל, ממש מעליו, נשארנו למצוא את הנקודה האחרונה. ובכן הנקודה האחרונה חייבת להיות על ההנח של הנקודה הזאת, זה חייב להימצא על אותו ההנח, מה שאומר שיהיה לה את אותו ערך X שיש בנקודה הזאת, כלומר הצימ 450 Myers, לומר הצימלה kehight Reverse X יתק LGBTQIX נקודה ר guestом 300 מ Internet. כמו כן הנקודה תהיה חייבת להימצא באותו צירופקי של הנקודה הזאת, היא תהיה חייבת התפקיד גובה כמו הנקודה הזאת, כך שחייב להיות לערך Y זהה. באותו גובה מצי� X. זה חייב להיות 3, וזוהי נקודה D שלנו, במינוס 4 be y 3 bidyuk mismol al c וזה ze